في واحد بيقول انا كنت بتفرج على حاجات وحشه في النت في مركز كمبيوتر جوه الكنيسه وكنت بعمل تصميمات اعلانات لمركز خدمه بالكنيسه وانا بعمل تصميمات جت بنت والبنت قعدت معايا وحصل ان طلع مره واحده منظر من المناظر الوحشه اللي هي علقت ولا انا علقت لكن كنت انا محرج جدا وبعدين بيتكلم بيقول ان بعد كده المسؤول طلب باسورد وكل واحد عشان يكون عارف مين اللي دخل على الجهاز ايه انت قالت في الكنيسه وبيقول إن نفس المشكلة دي عنده حتى في الشغل وفي الشغل مرة برضو كان بيتفرج على حاجة وحشة وحد دخل عليه. واضح إن في حالة من حالات الإدمان في حالة من حالات الإدمان، يعني إيه حالة من حالات الإدمان؟ يعني الموضوع ده مسيطر عليك وبصراحة يا حبيبي ومن غير زعل محتاج تجاهد جهاد رجالة. يعني إيه محتاج تجاهد جهاد رجالة؟ الآية بتقول لم تجاهدوا بعد حتى الدم لازم أخذ قرار يعني مش هبص على الحاجات دي تاني مش هبص على الحاجات تاني زي هيكون عندي أعراض الانسحاب عارفين يعني أعراض الانسحاب زي بالظبط واحد واحد بمخدر وخلاص هيموت عشان ياخد الجرعة لأ لا هحط على السكرين سيفر صورة للمسيح هحط صورة للمسيح في جيبي وكل لما تجي لي الحرب دي هبص عليها هقول زي ما جسدي بيزلني هذل جسدي واحمل مطنيات وشد حيلي في المطانيات قوي وأهلك نفسي، هقول مزامير، بتصلي مزمور في صلاة النوم؟ طب تصلي المزامير كلها، عشان أنت في حالة حرجة. لما بيكون عندنا واحد في الانتنسف كير بنحطه محاليل، بنحط له محاليل، وبنحط له كل حاجة ممكن تتحط، ده إحنا إحنا في حالة إنقاذ حياة. لازم يكون لي قانون روحي قوي. إنجيل بيتقري تجبر نفسك على التأمل، تجبر نفسك على القراية الروحية، ما تنامش إلا لما تقرا صفحة أو صفحتين من كتاب روحي من الكتب الحلوة، سواء بقى بستان الروح، حتت من بستان الرهبان بتكبير أب اعترافك، بس أنت محتاج إنك أنت تتقوى عشان تقدر تقرأ نت في إرادتك، إرادتك ممكن يجي عليها لحظة وتضعف، لكن لما تحط الأبدية وتحط أيقونة الصليب وتحط إنك أنت ممكن تخسر كل ده تحط انك انت حتى لو اتزوجت حتى لو اتجوزت ممكن تبقى تريسز افكار النجاسه جواك وتتحارب بيها وانت متجوز والافكار والصور دي ما تتسابش ارجوك جاهد بكل قوه الموضوع مش هزار شوف بولس لي الرسول بيقول ايه؟ اقمع جسدي واستعبده يعني اقمع جسدي واستعبده يعني جسدي ده لو هيقوم عليا ويبقى عدوي همسك له الكرباج. فارجوك انت محتاج جهاد محتاج صرامه محتاج انك تتغرس في جو روحي أقوى الأباء أقوى تفسيرات هتلاقي الحلو بيطرد الوحش الحلو بيطرد الوحش شد حيلك شويه